Köszöntelek, barátom! Szerettél gyermek lenni? Esetleg szereted a gyerekeket? Akkor ez az egy perc, ez neked szól. Az élethez a legértékesebb dolgokat nem az iskolapadban tanuljuk meg, úgy gondolom. A régi bölcsik is úgy tartották, hogy legjobban történeteiből tanulhatunk. És felnőttként is szükségünk van olyan történetekre, mint amiket gyermekként meséltek nekünk, amiből okulhatunk. Kérlek segíts egy megosztással, hogy ez a kezdeményezés, amit az Open Indoor Academy YouTube csatornával indítottam, másokhoz is eljusson. Rövid motivációs versek, tanmesék és történetek, vlog, gondolati fejtegetések és olyan értékes emberekkel való riportok, akik a gyermeki hitüket képesek voltak megőrizni. Köszönöm a támogatásodat!